اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميران اينما كنتم. المشروع هذا اسمه كليش سنتر، بعد المقدمة ان شاء الله رح نبلش فيه. شركة كليش انشأت غير شركة كليش اوغلو تبع دينيز اسطنبول والمشاريع الثانية هي. هذه شركة تانية تشتغل مشاريع ثانية. المشاريع تبع اللي اشتغلتها هذه الشركة ما شاء الله يعني سي في جدا مشرف، بتلاقوا مجموعة من المشاريع هون. أغلب المشاريع اللي اشتغلتهم هي مشاريع مركزة فيها على موضوع الاستثمار، يعني مثل هذا المشروع مثلا, مثلاً اسمه كليش سنتر، فمن اسمه بدل انه هو في منطقة مركزية، هو موجود في القسم الأوروبي مقابل مطار أتاتورك القديم، يعني مطار اسطنبول القديم قصد. أه، هذا المكان بده يصير فيه حديقة. على الشارع الرئيسي في منطقة جدا حيوية، مشان هيك يمكن سموه كليش سنتر، واحد من المباني تبعه هو رح نعمل مشفى أو أوتيل أو ممكن مبنى تجاري ضخم ممكن يكون جامعة لحد الآن مو واضح، تحته في محال تجارية وفيه بلوكين سكنيين. فالمشروع هذا نحن أساساً كان لا يمكن نعرضه لكم من قبل. جانب مطار أتاتورك يعني الطيارات طالعة نازلة وضجيج وقصص بتوجع الراس. لكن الآن الوضع اختلف، المطار هذا انتقل لمنطقة ثانية وصار مطار إسطنبول في منطقة تماما مختلفة فهذا المطار أو هذا المكان صار ممكن ينسكن فيه بطريقة تكون مريحة إضافة مكان المطار بنعمل حديقة وحاليا هو مشفى بسبب جائحة كورونا فبعد إن شاء الله المقدمة نحطها لهذا الفيديو رح نبلش بالتفاصيل بهذا المشروع ونغوص في غماره ونسيت اقولكم كمان فوتوا على اليوتيوب وابحثوا عن تركيا شقة الاحلام كاميرا واضغطوا على الاشتراك والجرس عشان تصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة طيب. اول شيء بدنا نبلش نحن ناخذ فكره اكبر عن اللوكيشن عن المكان فهنا عاملين هون خريطه الخريطه طبعا بشكل عام جيده بتعرفوا أه كمان في خريطه اسمها خريطه تي دي تصور واضح عن المنطقه من الجو من الارض كيف تدخلوا للمشروع بشكل عام شو في حواليك حاليا هذا الامر كمان نحن بنشوفه بشكل مفصل من خلالنا فالمشروع موجود هون جنبه في معالم مهمة خلينا نحكي بداية على هذا المكان الأزرق هون هو بحر مرمرة هون في عندي بحيرة كتشوك مجه وهون في عندي مضيق البوسفور فتقريبا هو مركز المدينة القديم هو هون مركز المدينة الجديد يعتبر تقريبا في هذا المكان هذا الشارع المهم جدا اسمه بصن اكسبريس اللي فيه مجموعة من الفنادق مجموعة من المشاريع اللي كتير كتير كتير والمهمه هي اغلبها بتكون شبكه مشاريع تي دي اي وضفنا نحن كمان كليستانتا واحد من شبكه مشاريع تي دي اي شغله ثانيه مهمه المواصلات محطه بوس هون ومحطه بوس هون هيدا اسمها يني بوسنا وهيدا اسمها صفاكوي بده يكون كمان في محطه مترو هون من جانب محطه بوس تبع صفاكوي بدها تطلع هي للمطار الجديد هذا كمان امر مهم مقابل المشروع هون في منطقه اسمها نيكاح سراي هي يعني منطقة تبع المكان الرسمي تبع الزواج يعني بيعملوه هون، اذا واحد يثبت زواجه، اذا بده يعمل مثل دائرة رسمية لكن فيها حديقة كثير كبيرة وبظن هي كمان بنعمل فيها حفلات أعراس يمكن ماني متأكد، بس كثير حلوة هي موجودة تماما هون مقابل المشروع. الطرف الثاني هون بحيرة كوتشوك ما في إطلالة على البحيرة، يعني ما موجودة إطلالة على البحيرة أبدا، لكن هون في منطقة خضراء بده ينعمل فيها حديقة للدولة وفي تاكسي بحري. هذا الموضوع ان شاء الله راح نشوفه هنا على الماكيت فتقريبا اخذنا فكره مطار اسطنبول الجديد صاير هون مطار اسطنبول القديم صاير تقريبا هون خلونا نشوف الماكيت biz TDA ile çalışmaktan çok çok memnunuz فهون الماكيت يعني الماكيت اللي عملوه بخص هذا المجمع هذا المبنى تقريبا جاهز بس بتلاقوه على العظم يعني جاهز بس لكن جاهز كبناء اساس لاني هون هذا المبنى الاي بلوك وبي بلوك وسي بلوك الاي بلوك هذا هو تجاري هذا بده يجي فندق او بده يجي جامعه معينه هي تلبسه من برا تعمل له الاكساء الخارجي لاني بشكل عام هيك بينباع او هيك بتاجر المباني التجاريه، يعني مؤسسه كبيره راح تجي تشتغلوا على كيفها، فهن بشكل عام بجهزوا الاساسات، بجهزوا البناء من العظم وممكن يكسوا للشركه اللي بدها تجي تشتغلوا حسب الشركه اللي بده يعملوا مع عقد ان كان او بيع، يعني بتعرفوا المشفى متطلباته غير الاوتيل، أوتيل غير الجامعه بهذا الشكل، نحن تركيزنا حاليا بده يكون على هدول البلوكين الاثنين، البلوكين هدول اثنين في لهم مدخل واحد صاير تقريبا هون وفي تحته محل تجاريه، فالمحل التجاريه هون هي 52 محل، تمتد تقريبا حول كل المشروع حتى تحت هذا البلوك اي بلوك، فهذا بيعطي كثير ميزه للمكان انه في عندي محال تجاريه على شارع الرئيسي، فراح يكون عندي بهالحاله ماركات مهمه ممكن تيجي لهون. في مشروع اللي بعده هون اسمه فورتيس، مشروع نحن صورناه وواحد من شبكه مشاريع تي دي اي. رغم انه بعيد يعني حوالي يمكن 600 او 700 متر على ما اظن، يعني الموضوع مو دقيق شوي، بتلاقوا هذا الموضوع ادق بالخريطه، فتحوا هناك يوسف كفتاجي، فتحوا هناك ماركتات كبيره، في حتى يمكن في ستاربكس يمكن فتحوا هناك فتخيلوا انتم الماركات اللي ممكن تجي لهون يلي بتكون بتعرف انه هذا ممكن يكون مشفى او ممكن يكون جامعه او ممكن يكون كذا، فهيدا المحال التجاريه كتير مفيده للواحد اذا حب يستثمر فيها او حب انه يستفيد منها، أو إذا كان حب يسكن هون رح يعرف إنه في تحته أكيد كثير ماركات مهمة، ودليل على هذا الشيء إنه هون في ميجيروس أخذ تقريباً القسم من المحال التجارية اللي موجودين على الزاوية مع هذا الأوتوبارك اللي موجود هون، فالموضوع بشكل عام كثير المهم الواحد يحكي فيه موضوع المحال التجارية الموجودة خاصة هون، يعني هون عندي الإي خمسة مترو بوس، محطة مترو محطة مترو بوس ثانية، جامعة ثانيه مشفى أو, مشفة أو أوتين. فالموضوع بشكل عام مخيف. البلوكين هدول. 11 طابق 11 طابق هذا 11 وهذا 11، هون في عندي 10 طوابق، إن هذا مو كثير مهم، فهون عندي بين ال 24 شقه وفي بين ال 18 شقه بتختلف حسب الطابق، شو السبب؟ السبب انه هن عندهم ست شقق، غرفتين وصالون والباقي كلهم عم بيكونوا غرفه وصالون، اذا حدا بده ياخذ ثلاثه وصالون فممكن ياخذ ما دام هو قيد الانشاء فممكن ياخذ شقتين جنب بعض غرفة وصالون وغرفتين وصالون أو غرفة وصالون وغرفة وصالون جنب بعض أو بهذا الشكل ممكن يعملوا له مخطط خاص بالشقق اللي بدهم يأخذون فممكن يعملوا له إياه ما هو لسه قيد الإنشاء، حالياً هذا البلوك صار جاهز مثل ما أنتم رح تشوفوا باللقطات الجوية رح تنزل بالخريطة هذا البلوك لسه ما لكن هذا كمان صار جاهز بالبناء العظم عم نحكي على العظم لسه ما دخلنا بالإكساء الداخلي، شاء بدنا نحكيها كمان بالنسبة لهذا المجمع انه الاثنين وصالون مساحتهم 104 لحد ال 134 متر، الغرفه وصالون مساحتهم بين 64 و93 متر، ثلاثه وصالون حسب الدمج بين ال 155 و204 متر. آه إذا نحن بدنا نشوف كمان بشكل عام المخطط تبع الشقق بنلاقي انه الاثنين وصالون ست شقق صارين بكل طابق موجودين بال آه من وراء مثل ما بدي اشركم حاليا، شو السبب؟ انه الاثنين وصالون بشكل عام بيكونوا اكثر الناس بتحول, بتحول انه بتحاول انه تاخذهم للسكن فحتى الواحد اذا بده ياخذ ثلاثه صالون ممكن يدمج اثنين صالون بواحد صالون ممكن يدمج اكثر من وحده بواحد صالون لكن ليش انهم موجودين من هناك لان الاطلاله من هناك عم بتكون نوعا ما اجمل مفتوحه اكثر تخيلوا لو كان مثلا الاثنين صالون موجودين على الزوايا هون راح يكون في قدامك بناء ممكن يعتبر شوي قريب بنفس الوقت من هون ممكن يعتبر قدامك بناء شوي قريب هون نفس الامر كمان يكون في عندك قدامك مشفى او فافضل شيء يكون كمخطط هندسي ان اثنين صالون يكونوا على منطقه شوي مفتوحه ثلاثه صالون اذا كان يكون في ثلاثه صالون اذا بدون يندمجوا او اذا انتم حبيتوا تدمجوا او اذا حبيتوا تستشيرون لألون رح يكون الثلاثة صالون على الزوايا بحيث كمان ان انت ما تاخذ شيء يكون ملاصق لهذا البناء يعني تخيلوا ثلاثه صالون مثلا يكون من هذيك الزاويه لهي الزاويه لكن بهي الزاويه من هذا المكان قسم منه هون وقسم منه هنيك كمان بيكون على الزاويه ممكن يكون شوي مطل هون لكن تكون عنده الزاويه شوي مفتوحه اما هون بيكون في عنده الوضع جدا ممتاز يمكن اجمل ثلاثه وصلوا ممكن عملوا ممكن عملوا من هذا الطرف او من هديك الزاويه هذا الموضوع طبعا بيعود لا المجمع بشكل عام طبيعته استثماري يعني نحن هون مفكر اكثر بالاستثمار من السكن اذا واحد عم فكر مثلا انا بدي مجمع يكون فيه حدائق وشلالات وبحيره طبيعيه وهذا شغلات ما رح تلاقيها هون هون بتلاقي شقه انت سعر المتر فيها ممكن يعتبر جدا مناسب للاستثمار يعني تؤجر بسرعه اعاده البيع تبعها جدا جدا بدها تكون فيها فوائد ممتازه لاني المنطقه كثير مطلوبه اسمه كليش سنتر بعدين بنحكي شغله ثانيه كثير مهمه هي خطه مستقبليه ممكن أه بدها تصير يعني حسب كلام بلديه أه اسطنبول بدنا أه نشوف يعني وين بده يوصلوا فيه شايفين هذا مثل النهر اللي موجود هذا بده يكون فيه هون تاكسي بحري فهذا التاكسي البحري بده يكون أه تقريبا من عند الحديقه الكبيره اللي هي أه بدها تنعمل محل مطار اتاتورك وبدها توصل أه كما هيك شفنا الخطه تبعهم تقريبا لعند أه مول اوف اسطنبول آه شفنا من شبكة مشاريع TDA في عنا جيو رح تطلع بالفقاعة إذا كنتوا عم تشوفوا من اليوتيوب آه واحد من شبكة مشاريع TDA اللي كمان موجود على التاكسي البحري لكن ما تم فيه أبداً شقق آه للبيع فهذا التاكسي البحري صاير تقريباً عند آه جدة بصل إكسبريس اللي هي وراء هنيك التاكسي آه البحري آه التاكسي طبعاً ما مو موجود القناة موجودة لكن حتى ما في مي يعني الموضوع لسه لحد الآن مشروع للبلديه لكن لحد الان ما بلشوا بتطبيقه، القناه هي بس اللي موجوده، الشارع هذا اللي قدامه هون ما مو موجود ابدا، هذا كان موجود والتغى، الشارع هذاك اللي وراء انه بصن اكسبريس هو شارع جدا مهم، المهم جدا كمان انه هون في عندي محطه متروبوس في عندي كمان محطه متروبوس فهذا امر يعتبر بشكل عام جيد، يعني شوفوا اذا الواحد بده يجي من هذيك المحطه ممكن مشوه بضع دقائق، كمان محطه تيني بوسنا بتعتبر شوي ابعد، بتيجي هون تقريبا كما في مشوى هذا شارع اسمه اي 5 وهذا الشارع هون اسمه بصن اكسبرس اذا الواحد بده يدخل على بصن اكسبرس ممكن يدخل قبل ما يوصل على التحويله تبع بصن اكسبرس او ممكن يدخله من هذا المكان يعني من هيدي الطريق الجانبي يدخل فورا من جنب المشروع اذا الواحد جاي على اي 5 اكيد راح يشوف هذا المشروع واحد من المشاريع المهمه والواضحه بالمنطقه ف هذا تقريبا كان كل شيء، بيبقى شغله صغيره قلكم عنها انه الطابق الارضي بالمشروع ببلش تقريبا من 5.5 متر يعني 5.5 متر لاني ارتفاع الدكاكين تقريبا 5.5 متر ارتفاع السقف، فبعدين بيجي عندي الطابق الارضي، الفاسيليتيز موجوده هون، الحديقه شايفين صغيره موجوده هونيك، الطابق الارضي فيه له مثل تراس صغير وال شقق شق بشكل عام أغلبها لها في منها ألا بلاكين فرنسية صغيرة كثير لكن قسم كبير من لها بلاكين يعتبر نوعا ما مقبول منشوف النموذج بنشوف كمان شو المشروع ونأخذ رأيكم فيه مرحبا شفنا الماكيت برا خلونا نشوف الشقة من جوا أه لازم تعرفوا شغلة أغلب الشقق اللي نحن بنشوفها وبنصورها هي بيكون فيها نوع من الديكور مشان يعطيك إحساس أنت شلون ممكن تستخدم هذه المساحة فهذا بيكون ما موجود يعني هذا هو عبارة عن ديكور ممكن تحطه ممكن تشيله ممكن تحط شيء ثاني ممكن تسكره بشكل كامل ممكن تحط زجاج هذا الأمر بيعود لألاك ولذوقك إذا حبيت تستفيد من خبرات تي دي اي في هذا المجال ممكن نحن بنحط بنفس الوقت منحط انسرتات لحدا بارك او حدا عم بقرأ مجلة او كذا مشان نعطيكم فكرة الشخص الطبيعي اذا جارس هون شرون ممكن تكون الكنبه هاي او شرون ممكن يكون الحمام هاد هذا الشيء بتشوفوه أنتم بشكل عام بالانسرتات مشان نعطيكم فكرة افضل كيف انت ممكن تستخدم هذا المكان فهذا النموذج واحد من النمازج نحن بنحاول نغطي الكواليتي تبعه كمان شغلة تانية مهمة هيدا النموذج ممكن يكون موجود منه ممكن يكون مو موجود منه مثل هذا النموذج مثلا ما باقي منه ولا شقة لكن اثنين اه وصالون لكن في اثنين وصالون غيره كمان اه باقي منه يعني في خيارات ثانيه من الغرفتين وصالون بنشوفها بعد شوي اه لهذا لكن نحن عم غطي هذا الموضوع هون لأني النموذج هذا بيعطينا فكرة شو هو التشطيب مبدئيا شايفين معي الباركيه نوعيته ممتازة وبيجي تقريبا كله سحبة واحدة بنفس اللون لكل الغرف يعني احيانا بتلاقي مثلا الممر في بعض الشقق بيعملوا لك اياه سيراميك، هون لا، هذا كله عاملين له باركيه باستثناء الحمام، حتى المطبخ بعد شوي بنشوفه بنفس الشكل، بندخل على الحمام لهون، الحمام بالنماذج الاثنين وصالون بيجي بنفس هذا الشكل، والواحد وصالون طبعا بيجي بنفس الكواليتي، لكن الاثنين وصالون بيجي بنفس الوساعيه، اضافه اثنين وصالون النموذج الباقي منه فيه حمامين، اما هون في حمام واحد بالنسبة لهذا النموذج فهذا هون هي غرفة الغسيل عملنا بهذا الشكل في باب هذا بتسلم بهذا الشكل الغسالة طبعا والنشافة مي موجودة الحمام هون الارضية سيراميك من تحت لفوق هذا شيء كثير حلو أنا كثير بحب الموضوع بهذا الشكل خزن هدول هن موجودين داخلين الكواليتي التشطيب بهذا الشكل رح يكون موجود الحمام يعني بشكل عام ضابط عاجبني شوفوا هون ما في فتحه سحب هواء هذا الشيء واضح ما في سحب هواء لكن هن بدهم يركوا سحب هواء لأن هذا النموذج هون معمول ب مو داخل المشروع هذا معمول جانب المشروع النموذج مشان اعطوك فكره انه لاني المشروع اساسا قيد الانشاء ما في لسه طابق كامل يحسنوا يجهزوه او ما وصلوا لهالمرحله من التشطيب لكن راح يكون فيها فتحه تهويه بالنسبه لشركه تداؤ وبالاخص للاستاذ كاميرون انا جد انا كثير مبسوطه وممنونه من الشغل معكم انتم فريق مميزين ومتميزين بالشغل يعني يعني غير كل اي شركه ثانيه انتم بروفيشنال في التعامل معنا والتعامل مع الزباين هذا هيك لكم معروضكم الخاصه وافكاركم الابداعيه الرائعه فانا عن جد كثير مبسوطه بالتعامل معكم خصوصا الاستاذ كاميرون آه كمان هون نشوف الصالون هذا الصالون المكيف فيه هون مو داخل هذا مكيف ما موجود. الأرضية بهذا الشكل ورق الجدران هون بنشوفه ورق الجدران هذا موجود مثل ما هو هيك آه هذا الخزن هدول هي هون ديكور لكن هيدا الخزانة هون داخلة. شايف دوختكم دا رايح جاي من زاوية لزاوية. هاي الخزانة هون تجي داخلة، هذا اللي هون هو ديكور. كصالون مساحته حلوة بشكل عام، يعني عجبتني. آه في هون على البالكون طلعة، أغلب الشقق ما فيها بالكون أغلبها المجمعه مثل ما قلت لكم هو عباره عن 2 وصالون واحد وصالون واذا دمجنا بين شقتين ممكن يكون في عنا 3 وصالون هذا الامر ممكن ارتفاع السقف هو 2.85 امر يعتبر نوعا ما مقبول البراد مو داخل لكن شغله عجبتني هون في مكان البراد انه مكانه واسع يعني ممكن انه ينحط فيه براد اكبر من هيك يا جماعه انا شفت شقق صدقا الشقق اللي شفتها في منا ببعض المجمعات بيكون مكان البراد لسه اصغر من هذا، يعني بدك تضطر تحط براد تبع مكتب داخل شقه. فموضوع انه المساحه شلون بدها تكون تبع مكان البراد ونحن كل مالنا عم نصير مجتمع استهلاكي اكثر، فعم يلزمنا براد احيانا يكون اكبر، يعني هذا يعتبر مقبول، اذا اكبر من هيك يعتبر كمان افضل، يعني تخيل انت اذا بدك براد اكبر بدك تضطر مثلا تغير المطبخ كله يعني هذا كله بده يتغير لكن بالنسبة لهذا المطبخ شايفين في معي مساحة فممكن يكون في عندي مجال لبراد أكبر الخزة هون أنا شايفة بشكل عام جيدة للاستخدام لأن إذا كان في مثلا حدا قصير شوي ممكن ما يحسن يفتحها فـ لكن بهذا الشكل ممكن إنه الواحد يفتحه الفردتين ويسكرهم ست المنزل بتعرف الأشياء اللي ما تستخدمها كثير بتحطها فوق والأشياء اللي بتستخدمها كثير بتكون سهلة الوصول هلا وممكن مجرد ما تفتح الخزانه هي ما في داعي تفتح خزانتين بالنسبه لهون هذا الامر بشكل عام انا بحسه كثير مهم السيمنز ساحب الهواء والطباخ على الكهرباء سيمنز الفرن كمان سيمنز وهيدي الغساله هي سيمنز وضروري يا جماعه كمان نتأكد وقت بدكم تستثمروا شرقا انتم وقت تشتروا من خلال تي دي اي تي دي اي بتضمن موضوع التسليم يكون بهذا الشكل لكن اذا كان استثمرته من خلال حدا تاني انتبهوا انه بالعقود يكون مكتوب فيها المواد اللي بدها تستخدم وقت التسليم هذا امر جدا جدا مهم فهون هيدا المطبخ مساحته بالنسبه لهذا النموذج المطبخ مغلق النماذج المطبخ, المطبخ بيجي مفتوح لكن ممكن يغلق فبس نطلع من هون الاثنين وصالون كيف هو وضعه من ناحيه المقطع تبعه هون البلكون يا جماعه مو بس هيك هو اكثر من هيك يعني هلا هون جينا لهون مثلا البالكون بيجي هيك لكن الحقيقه هو بيجي اكبر من هيك لانه هو مبني اساسا مثل ما قلنا هذا مبني ضمن الساتشوفيس ضمن مكتب المبيعات الشقه نفسها بيجي البالكون تبعها اكبر يعني بيوصل لهون يعني تقريبا لنهايه الورد لكن هون مضطرين يعملوا هيك بسبب هذا العمود يلي محطوط هون او الكولون او يلي هو النماذج الثانيه الغرفتين صالون في منها بيجي البالكون صغير بالبدايه هون وبيجي لهون وبعدين بيكبر بيوصل هيك خليني اختصر عليكم هذا الموضوع اوريكم اساسا المقطع موجود هون هذا المقطع فنحن وقت بدنا ندخل على الشقة من ندخل بشكل عام من هون هيك فبيجي عندنا الصالون هون هذا بالنسبة للنماذج اثنين وصالون المتوفرة بتيجي غير هيك نحن هون عم ناخذ فكرة عن الكواليتي عن التشطيب أه هيدا بيجي فيها حمامين هيدا اللي هون موجود فيها حمام أه واحد هون بتيجي غرفة النوم وهون بيجي حمامة وهون بيجي حمام جا جانب المدخل مشان يحسن الشخص يلي إذا في ضيف أو كذا رأسا يدخل على الحمام، أحيانا الواحد ممكن يجي رأسا بده على الحمام أو في مسافر ما بحطوا بشكل عام الحمام بنص الغرفة أو بنص البيت، بيحطوه أول مدخل على اليسار، هذا أمر جيد، مثل هون كمان شايفين شلون صاير موجود. المطبخ هون مطبخ مفتوح، لكن هذا المطبخ ممكن يغلق، يعني شايفين معي؟ في عندي مجال إنه أنا أحسن هون أحط حتى لو كان ديكور حائط مستعار أو زجاج أو كذا يعطي شكل حلو بنفس الوقت إنه هذا، إذا حدا بده المطبخ يكون أه مثلا مفتوح ممكن يخليه بهذا الشكل مشان يستفيد مساحه الصالون بشكل كامل، أه في عندي هون مكان البلكون، شايفين معي هون هي المنطقه ضيقه، هون بيجي عندي البلكون الكبير، لكن ممكن انا من غرفه النوم ادخل على البلكون، من غرفه النوم الثانيه ممكن كمان ادخل على البلكون ومن الصالون اساسا ممكن كمان ادخل على البلكون هذا امر أه طبيعي، فبالنسبه للنموذج هذا هو 134 متر يلي هو هون موجود أما بالنسبة للنموذج اللي موجود هون هو 104 متر المكيف مثل ما قلت لكم هو ما هو داخل هون في غرفة هيدا الغرفة هي غرفة نوم بشكل عام مساحتها حلوية حط لكم كمان مساحتها مشان تشوفوا بالإنسرتات اللي بدها تطلع قدامكم مثل ما حكينا هذا ديكور هيدا هون غرفة النوم الماستر غرفة النوم الماستر المكيف موجود فيها كتمديدات لكن هو كمكيف أساسا ما بيكون موجود يعني الواحد هو بده يركبه لكن تمديداته موجوده كديكور انتم عم تشوفوا ما فيها كثير ديكور هاي الخزانه هي فقط تركيب يعني ما بتكون هيك مساحتها لل 104 متر بتجي غرفه النوم شوي اصغر وفي اساسا مساحات غرفتين وصالون بتكون شوي اكبر لما بكون في عندنا دمج بين مجموعه شقق حتى ممكن يكون يعني اذا واحد حب ياخذ مثلا ثلاثه صالون ممكن يدمج مثل ما حكينا على الماكت النموذج الثاني تبع الغرفتين وصالون فيه حمام ثاني، لكن هون بهذا النموذج في حمام واحد. فنحكي شوي على الفاسيليتيز تبع المشروع. الفاسيليتيز تبع المشروع راح تطلع هون حطيناها، هي الفاسيليتيز بتقول انه في عندنا نحن مسبح مختلط, مختلط للسيدات والرجال، هذا امر ممكن يعتبر جيد، ممكن يعتبر لا أنا بشكل عام ما بفضله، بحب يكون في شوي خدمات تكون منفصلة، مساحات خضراء كمان انه في حديقة للأطفال ضمن الفاسيليتيز الموجودة هون، لكن ما في مساحات خضراء كبيرة. في عن سينما هذا أمر جيد بصراحة، في عن قاعة اجتماعات هذا أمر جيد هدول كلهم مجانيات غير مدفوعات، في بعض المجامعات قاعه الاجتماعات بتكون مدفوعة، مجانيات يعني لازم تعرفوا كمان إنه من مجانيات على حساب جيبون أو حساب الدولة أو حسابنا نحن لا. هذول مجانيات على العائدات، العوائد اللي أنت بتدفعهم، يعني المبلغ الشهري اللي أنت بتدفعه، لكن في بعض المجمعات نحن عم نحكي بتكون قاعة الاجتماعات بدك تدفعها إضافي، يعني بتدفع خدمات شهرية زائد قاعة الاجتماعات إذا أنت بدك تستعملها، هذا بشكل عام يعني أمر ممكن يكون مهم لإلي، يعني أنا بحب يكون في ميتينج روم، أستفيد منها مثلا إذا كان بالمجمع تبعي في، ما في مساحات خضراء مثل ما قلنا، مع الأسف سينما أمر جيد إنه تكون موجودة كمان موجودة بالمجمع التشطيب بشكل عام جيد يعني عجبني المجمع ميزاته إنه موجود في منطقة مركزية جدا يعني هون عنا مطار أتاتورك القديم لو كان هذا المجمع الواحد بده يشتري فيه قبل سنة كنت لكم يا جماعة روحوا من هون لا تاخدو لأن هذا المجمع موجود جانب مطار اتاتورك، يعني طيارة طالعة بدي أسمع صوتها وأفيق، طيارة أد ما كان العزل منيح، شو ما كان. يعني هون مو أنت عم في منطقة بعيدة شوي، أنت هون عم إذا بدها تطلع الطيارة بدها تمر من فوق البناية، الصوت فعلاً مزعج بده يكون. فمطار اتاتورك هون أساساً التغى، كان فيه طائرات الشحن من هون لتسليم المشروع أساساً طائرات الشحن كمان بدها تنتقل لمطار اسطنبول الجديد. فهذا أمر عيب أنا كنت بشوفه وبعتقد أنه الموضوع هذا شوي انحل تسطيب إنه, انه يعتبر مقبول نوعا ما جيد حتى في بعض المراحل جنبه في مبنى ممكن يكون جامعة ممكن يكون حسب الوقت عم تشوفوا في الفيديو وقت تسجيل هذا الفيديو لحد الآن مو واضح المبنى الاول اي بلوك ممكن جامعة ممكن يكون مشفى ممكن يكون اوتيل الأمر لسه ما واضح فإذا كان واضح لقدام رح نحن نحط بالوصف هذا الأمر إذا تغير كمان انه في تحته محال تجاريه هذا امر جيد، ميغروس رح يفتح تحته امر جيد، كمان لورا شوي في مجمع تاني كمان من شبكه مشاريع تي دي اي، في يوسف كوفتجي فتح فيه، في كمان ماركت تاني فتح فيه، فبشكل عام منطقه ممتازه كلوكيشن. فهيدي الميزات تبع المشروع والعيوب تبع المشروع او الامور اللي في فيها المشروع مثل ما حكينا مساحة كبيره ما في بالمشروع كتير كبيره يعني اللي عم على اربعه صالون ضطر يدمج اما اذا بده مثلا بس خلص هذا المشروع يقول آه انا بدي اربع صالون هون او كذا ما في يعني هذا خلص بس خلص وتشطب وتزبط الشقق ما بقى في شيء اسمه دمج او فتح فان شاء الله يكون عجبكم المشروع مثل ما بنصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين شوف حلقات الاحتيال العقاريه اللي صارت متوفره على اليوتيوب بجزءه الثاني مشان آه يكون استثماركم آمن من خلال تركيا شقة الأحلام كاميران أو من خلال أي شركة يعني أغلب الشركات في تركيا شركات جيدة لكن الواحد يتابع الفيديوهات أحسن ما لا سمح الله يوقع في أمر الله أعلم السلام عليكم